Ləzətdə yeni era. Final zeytun yağlı qarğı dal yağı. Sarımsağın faydalı olduğunu hər kəs bilir. Bəs sarımsaq suyunun necə? Faydalarından xəbərdarsızmı? Bugün sizə ev şəraitində sarımsaq suyunun hazırlanması və faydaları haqqında məlumat verəcəm. Dikqətiniz məndə olsun. Videomuz başlayır. Dəyərli izləyəcələr, bu kimi videoların davamını görmək istəyirsinizsə, videomuzu bəyənməyi, şərh yazmağı, birbaq YouTube kanalımıza abunə olmağı sizdən xarş edirik. Sizin dəstəyiniz bizim üçün çox önəmlidir. Sarımsağın sağlamlığa faydaları hələ qədimdən bəlliydi. Təsadüfə deyir ki, indi də xalq təbabətində sarımsaqdan hazırlanan müalicəvi vasitələrinin sayının çox olduğunu görə bilərsiz. Həm də verən və vəba kimi infeksiyon xəstəliklər zamanı sarımsaq köməyimizə çatır. Kimiyəvi tərkibi sayəsində mikrovirus əleyhinə təsir göstərir. Bəzən ağır kəsçi kimi də çıxış edə bilir. Sarımsağın faydaları saymaqla bitməz. İndi də keçək faydalarına. Bu vasitə bütün orqanizmin sağlamlığını dəstəkləyir. Təlkibindəki C və B vitaminləri, antoksidantlar, kalium, magnezium, natrium kimi mikroalimitlər sayəsində sarımsaq suyu həzmi yaxşılaşdırır, iştaha açır. Həmçinin mədə yanmasından və köbdən yağı qurtarmağa köməkdir. İçki ürək damar xəstəlikləri, qan dövranının pozulması, pis xolesterolun səviyyəsinin yüksəlməsi zamanı da müsbət effekt verir. Qozlu yaddaşı bərpa edən və səbəbsiz baş ağrılarını aradan qaldıran sarmsaq suyu soyuqdəymə və bakterioloji xəstəliklərlə mübarizə aparmaqda da mahirdir. Tərkibindəki antoksidantlar orqanizmi bəd xasiətli şişlərdən qoruyur, hüceyrələrin həyat döngüsünü dəstəkləyir. Açıq yaraların yuyulması və dəridəki problemlərin öhdəsindən gəlməsi üçün də sarmsaq sülündən istifadə etmək mümkündür. O mikrobları məhv etməklə qalmır, üstəlik özünün bərpasına da kömək Sarımsaqdakı alisin damarları xalesterinin yığıntılarından təmizdir. Onların təkrar toplanmasına mani olur. Efir yağı isə virus əleyhinə xüsusiyyətə malikdir. Buna görə deyilə sarımsağın ətribəsidir ki, nəfəs yollarındakı hər hansısa bir virus məhv olsun. Sarımsaqdakı bütün xeyirli elementlərdən faydalanmaq üçün sarımsaq suyu hazırlamaq məqsədi ilə seçilən tərəvəzə nəzarət etmək lazımdır. Belə ki, seçilən sarımsağın dişləri orta ölçüdə, quru, rəngi isə ağ olmalıdır. Nəvə büzüşmüş sarımsaqlar çürümənin ilkin siqnalıdır. Yaxşı olar ki, bu cür məhsuldan imtina edəsiz. İndi də keçək sarmsaq suyunun hazırlanmasına. Sürtkəcədən keçirilmiş 2 diş orta ölçülü sarımsağı, 2 dilim limonu, yarım çay qaşığı zeytun yağını 1 stəkan qaynar suya qatın. 10 dəqiqə dəmlənməsini gözləyin. Iliq halda günün istənilən saatında içə bilərsiniz. Gördüyünüz kimi, resept çox sadədir və tərkibindəki ingredientlər ilin bütün aylarında əl çatandır. Limon sarımsağın faydalarını daha da artırır. O, orqanizmi vitaminlərlə təmin edir, toksinləri bədəndən atır, maddələr Zeytun yağı isə damarları möhkəmləndirir. Dərini Sarımsaq suyunu hər gün içmək mütləq deyil, həftədə bir-iki dəfə içilməsi yetərlidir. Hətta çox faydalarını görmək istəyənlər səhər acıqarını içməyə seçə bilərlər. Sarımsaq suyunun qəbul edilməsi Vəsitə daxilə qəbul edilməklə yanaşı xaricə də tədbiq edilə bilər. Artris zamanı ağrıları kəsir, immuniteti möhkəmləndirir, soyuq dəhmədən qoruyur, içki bağırsaqları fəaliyyətini yaxşılaşdırır, orqanizmi par Oynaq ağrıları zamanı, sarımsaq suyunun kimyavi tərkibi oynaq toxumalarını və bağlarını qoruyur. Bu, içki B qrupu vitaminləri, selin və misilə zəngindir. Bunlar döz növbəsində oynaq toxumalarının sintezində iştirak edirlər. Sarımsaq suyu artrit zamanı iltablanmanı aradan qaldırır, ağrını kəsir. 4 diş sarımsağı sürtkəzin xırda gözündən keçirin, bir səkan təmiz suya qatın, 10-20 dəqiqə dəmlənməsini gözlüyün. Sonra gün ərzində kiçik porsiyalarla onu qəbul edin. soyuq təhəmə zamanı sarmsaq su öorqanizmin infeksiyalara müqavimət göstərməsinə kömək edir. Əgər hansısa nahiyədə iltablanma başlayıbsa, sarmsaq suyu həmin nahəyin immunitetini yüksəldir. Bəlğəm gətirici xüsusiyyəti sayəsində bəlkimiş bəlğəmi yumşaldır və tökülməsini təmin edir. Sarımsaq suyunu yalnız daxilə qəbul etmək üçün deyil, xarici tətbiq etmək üçün də hazırlaya bilərsiz. Kiçik bir qazanla su ilə 3-4 diş sarmsaq atın. Qaynadın və adda soyumasını Başınıza dəsmal yaxud da isti şal qoyaraq nəfəs bəs axı soyunun buxarı ilə inqaliasiya edə bilərsiz Ateroskleroz zamanı sarımsaq suyu damarları xolesterin yığıntılarından təmizləyir. Onların divarlarını möhkəmləndirir, elastik olmalarını təmin edir və qan axınını nizamlayır. Damar tıxanlığını vaxtında aşkar etmək və öhdəsindən gəlmək lazımdır ki, sonraki mərhələdə infarkt və insultla qarşılaşmayasınız. Ateroskleroz simptomsuz irəliləyir, heç bir diskomfort hissi yaratmır, amma qəfildən fərqinə varırsınız ki, damarların rəngi dəyişib, ürəkdə hər bir problem boy göstərməyə başlayıb. Bu cür narahatlıqlardan yaha qurtarmaq üçün həftədə 3 Bir dəfə belə olsa, sarımsaq suyu içməyi unutmuyun. İki diş əzilmiş sarımsağı bir istəkən suya qatsanız, kifayət edir. MÜZİK Dırnaq göbələyi zamanı. Dırnaqdakı göbələk infeksiyası həyat keyfiyyətini aşağı salan narahatlıqlardandır. Ümбəkin toxumanın zədələnməsinə səbəb olan göbələyə müalicəsi də uzun zaman tələb edir və bu sarımsaq suyunun tövə ilə sona çatacaq xəstəliklərdəndir. Sarımsağın kimyəvi tərkibi göbələklərin inkişafına və yayılmasına mani olur. 4 xörək qaşığı duzlu suyun içinə bir baş həzilmiş sarımsaq qatın. Alınan qarışımı xəsarət almış nahiyəyə çekin və üstündən ovun. Bu vasitə göbələk infeksiyasını yox edəcək. Üzdə səbkilər. Sanaqları və səbkiləri yox etmək, üz dərisinin parlaqlığına bərp etmək, dərdəkil tablanmanı azaltmaq üçün evi sulu təsirli vasitə hazırlamaq mümkündür. 100 millifiltrdən keçirilmiş suya 3 baş əzilmiş sarımsaq qatan. Alınan qarşımı pambıq vasitəsilə üzə çəkin. Elə ki, dərinin rəngi dəyişdi, göyərdi, yaxud da ki, qızardı. Soyuq su ilə üzünüzü yuyun. şəkərlə diabet zamanı sarımsaq suyunun sinir sisteminə və ürək-damar sisteminə faydaları böyükdür. Şəkərli diabetin ilk olaraq sinir sisteminə və ürək-damar sisteminə ziyan vurduğu məlumdur. Məs buna görə müalicəvi içkini rasiona daxil etmək lazımdır. Sarımsaq kanda şəkərin səviyyəsini azaldır. Yeməkdən sonra onun qəfil yüksəlməsinə mani olur. Mütəmadi olaraq sarımsaq suyu qəbul etmək şəkərli diabetin profilaktikasında əhəmilidir. Eyni zamanda vəziyyətin kəskinləşməsinə də imkan vermir. artıq çəki zamanı arıqlamaq üçün ən yaxşı vasitələrdən biri sarmsaq suyudur. Onun vitamin və minerallarla zəngin tərkibi maddələr mübadiləsini sürətləndirir və artıq çəkidən yaxa qurtarmağa kömək edir. Sarımsaq suyu təkcə artıq mayedən deyil, artıq yağlardan da xilas olmaq üçün faydalıdır. Arıqlamaq məqsədi ilə içilən sarmsaq suyunu nahardan əvvəl içsəniz yaxşıdır. Adətən məhz bu zaman kəsində maddələr mübadiləsinin sürətlənməyə, mədənin daha çox şirə ifraz etməyə ehtiyacı olur. Üstəlik yağlar də bu ərəfədə yanmağa başlayır. Qandidoz zamanı Göbələyin daha çox toxumanı zədələməsi və daha geniş nahəyə yayılmasından sonra simptomları özünü göstərir. Orqanda qaşınma, gidişmə yaranır, bəyaz axıntılar olur. Sarımsaz suyu xoşa gəlməz simptomların qarşısını alır. Çünki vasitə infeksiya və göbələy əleyhinə xüsusiyyətə malikdir. Eyni zamanda nahəvi immuniteti möhkəmləndirmək də kömək edir. Faringit zamanı bu bakteriyoloji xəstəlik boğazda qızarma, şişmə və ağrılarla müşahidə olunur. Mütəmadi olaraq boğazı sarımsaq suyu ilə qarğara etmək xəstəliyin simptomlarını azaltmağa kömək edir. Vasitə bakteriyaları məhv edir, iltihablanmanı azaldır və nahavi immuniteti yüksəldir. Bütün bunlar da sürətli sağalmanın açarıdır. Bir baş sarımsağı sürtkəsindən keçirin, bir stəkan suya qatın, dəmlənməyini gözləyin, sonra cuna ilə süzün və boğazınızı bu su ilə qarğara edin. Sağalana kimi proseduru təkrarlayın. MÜZİK Bronxial asma zamanı, hazırda dünyada geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. Səbəb kimi çəkılmış ekolojiya, pis fərdişlər və viruslar göstərilir. Problemin həcmini azaltmaq və sağalmanın müddətini qısaltmaq üçün sarmsaq suyundan istifadə edə bilərsiniz. Mütəmadi olaraq səhər və axşam sarmsaq suyu içmək bronxial astma zamanı həyat keyfiyyətinin nisbətən yaxşılaşmasına kömək Yaz və payız aylarında profilaktik tədbir kimi də sarmsaq suyuna müraciət etmək yaxşıdır. Sadəcə sarmsaq suyu qəbul edərkən orqanizmin reaksiyası dəqiq müşahidə etmək lazımdır. Hər hansı bir problem çıxarsa, gecikmədən həkimlə məslətləşə bilərsiz. İndi də keçək sarmsaq suyunun zərərlərinə. Sarımsaq suyunun tətbiqi bəzi hallarda qadağandır. Kəskin gastrit və kəskin pankreatit zamanı içki fəziyyəti daha da kəskinləşdirir, nahədə diskonfort və ağrılar yaradır. Sarımsağa qarşı allergiyanız varsa, bağırsaqdakı iltihabi xəstəliklər zamanı, hamilə və südverən qadınlar sarmsaq suyundan uzaq dursalar yaxşıdır, çünki uşaqda allergiyə yarada bilər. Sidik yolları xəstəlikləri zamanı, qanda laxtalanma varsa, epilepsiya kimi bir nevroloji xəstəliklər zamanı bu kimi hallarda sarmsaqdan istifadə etmək olmaz. Həmçinin sarımsaq suyunu az yaşlı uşaqlara vermək olmaz. Vasitənin kəpənək effekti bağırsa mikroflu arasını məhvi, səbəbsiz qarın ağrıları, ishal və qəbizlik kimi şikayətlərlə üzə çıxa bilər. Qeyd edim ki, qan durulducu preparatlar qəbul edirsizsə. Parallel olaraq sarımsaq suyu içmək olmaz. Əks halda qanaxma riski yüksələr. Yaxşı olar ki, xalq təbəbəyətinin bir hissəsi olan sarımsaq suyunu qəbul etməzdən əvvəl, orqanizminiz Belə dəyərli izləyicilər, bu günlükdə Bir Baq kanalından bu qədər. Bu kimi videoların davamı üçün videomuzu bəyənmək, paylaşmağı və Bir Baq YouTube kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Növbəti videolarımızda görüşənədək, hələlik.